مرحبا مليون بك يا سمية يا حلا عد ما تنبت لنا الأرض ورد ويا تخرج نوم فيها بنت نايف حل حلا بك يا حلا يا سمية الغالي, وطيقيا وطيقيا من من سمية الغالي يا حلا معزه من سنين يا الغالية يا السمية لكم قدر غلا لك مكانه عندنا وياشهدون الحاضرين ولك مكان دون الحاضرين تخرج مده تربيب تقاعد تقريب تلقاه مرحبا, مرحبا مليون بك يا, يا حلا عد ما تنبت لنا الارض ورد وياسمين مرحبا مليون بك يا ياسميه يا حلا عد ما تنبت لنا الارض ورد وياسمين فعله بك يا هلا ياسمي يلغالي يهلك مع الزه من سنين يوم خالدي يلغالي اهلك مع الزه من سنين لكم وكانح عندنا وياشهدون الحاضرين لكم وكانح عندنا وياشهدون الحاضرين أم محمد رحبت بطصدق من زود وغلا وام محمد تحت في قدوم الحاضرين مقدمك مقدم سعادة وقلبي انجلاه يا بنت شيخٍ لها قدرٍ متي مثل حفلة اليوم لابد يظهر للملا مثل حفلة اليوم لابد تذكرها السنين مثل حفلة اليوم لابد تنثرها السنين اسمنا مذكور والحفلة عالم ما اعتلى وأمنا يفتكر مبطيئة وتعطي باليمين والعروسة كأنها البدر في للحلا جامت الافراحي والكل في بذي سلا والسعادة غامرة في وجود الحاضرين والسعادة غامرة في وجود الحاضرين العروسة اذكر الله عليها فالحلا جوحة راح مرصوصة بالماسي والمعدن ثمي فالنحاية شكري للي حضر وعلن حلا جعني فرحة لي مرحبا مليون بك يا السميه يا حلا عد ما تنبت لنا الارض ورد وياسمين مرحبا مليون بك يا السميه يا حلا عد ما تنبت لنا الارض ورد وياسمين نوفي يا بنت نايف على بك يا حلا يا السميه الغاليه لك ما عزه من سنين يوم خالد يا الغاليه مع ما من سنين لك بكا انا عندنا ويا حدون الحاضري محمد رحبت تصيدقي من زوده وغلاء أم محمد تحت في قدوم يدوم الحاضري مقدمك مجدم سعادة وقلبي انجلة مرحبا يا بنت شيخي اللي حاقدر نتى، مثل حفلة اليوم الابود يظهر للملاح مثل حفلة اليوم الابود تذكر هالسنين مثل حفلة انثرها السنين اسمنا مذكور والحاف علم اعتلى ومنا يفتكر مضيف وتعطي باليمين والعروس كانها البدر في ليلة حلا بالمكانة زاد عنوار بنور نور دامت الأفراح والكل في ليلة سلا والسعادة غامرة في وجود الحاضرين والسعادة غامرة في وجود الحاضرين الحلق. جوح راح مرصوصه بالماسي والمعدن ثمي فالنحايه شكري للي حضر وعلن هلا جعني فرحه الليالي لنا تبقى سنين قصه شعريه حسب الطلب مواليد ملكة